люди зупинилися і задумалися біля цієї ялинки і біля цього уламку російської ракети, що зараз відбувається. Тут показано не я не ракета вдарила ялинку. А саме ялинка проростає з корпусу ракети, і це вона доводить те, що Україна не зламна, і то, що ми переможемо. Втілити задум волонтерів допомогли майстри з Хмельницького вищого професійного училища номер 11, які виготовили кріплення для ялинки. Була хороша ініціатива від благодійного фонду «Волонтери Поділля», як би встановити ялинку військовий час. Навіть при падаючих ракетах все рівно